المكتوم صار جاهز بسم الله روح وراك وراك وراك بسم الله ما شاء الله ما شاء الله والله الكريم احنا عليه الريحه وش تفتتت. يا ابو جاسم؟ هلا وش الريحه وراك كذا جايه؟ صاحب الشغله ما شاء الله شيخ تفتتت تفتتت لا اله الا الله ترفع النفس يا بس السلام عليكم حياكم الله ويا هلا وانستوا ورحبتوا بالعرين اليوم هو اليوم الحضرمي نبي نستكشف الطبخ الحضرمي للفطور نستكشف طبخات الحضارم للعيد اليوم نبي نعرف اشياء مره لذيذة وجميله جدا جدا جدا معي الشباب واول واحد معي ومنسق هاللقاء هو اليوتيوبر الحضرمي عبد الله بن دمنان حيك الله عبد الله الله يا مرحبا عبد العزيز والشرف لي اني متواجد معك اليوم يا كلين. حبيبي الله يرفع قدرك يا رب باذن الله اليوم فعاليات ضخمه في العرين كفو مع وجبات حضرميه فاخره كفو والله الله حيوه يا هلا والله عبد الله هذا وليد انت تقول اجيب لك في الرياض اعلى خبره طبخ حضرمي أه اليوم نعم انا جبت لك طباخ مو ماخذها تعليم ولا انا وراثه شلون هذا ابوه هذا ابوه يعني كان شيف طباخ للمناسبات عندنا هذه الحضارم بمعيد ما يتعدى وليد بمعيد ونعم والله وليد ما شاء الله وليده بسألك الوالد كم له يطبخ في السعودية؟ والله أكثر من 70 سنة ما شاء الله أكثر من 70 سنة طبعاً اللي ما يا جماعة الحضارم عندهم طبخ لذيذ مرة لكن عندهم مطابخهم الخاصة جالسين خنشليل هناك ما طلعوا لنا لا لا نطلع لكم ليش لا لا زين فما شاء الله زوجات الحضارم والدنيا كلها عندهم كذا مطبخ محدود معروفة واهم مطبخه على راسه مطبخ بام عيد اللي هو مطبخ والد الرجال والحين ورثوا عن ابوه المكن المكتوم الحضرمي يا جماعه انا بعض الاحيان اشغل السياره اروح 50 40 كيلو بس علشان اجربه اذوقه لانه من ألذ الاطباق الحضرميه لطبخ اللحوم اليوم وليد بيصلح لنا المكتوم بشكل رهيب جدا جدا وليد نبيك تعلمنا تكفى بالتفاصيل شلون نصلح المكتوم احنا في البيت بسيط بسيط ما يحتاج اي شيء حلو بس مكونين ثلاث مكونات البصل حلو والبهارات الفلفل الاسود والملح فقط ما يحتاج اي اضافات ثانيه ترى الفلفل الاسود بالمكتوم عالي مره ما يحتاج وهذا شيء مميز فيه. هو الاساس حلو طيب وال... واللحم اي لحم غنم اللحم غنم أي, شيء. اي ما يحتاج اهم شاء اللحم يكون طازج وبلدي ممتاز نعم. ما شاء الله تبارك الله بسم الله نبدا البصل طريقة تقطيعها نبدا اول شيء بالبصل اول شيء ننزل البصل بصل على قد اللحم اللي موجود معانا اي ما شاء الله تبارك الله بسم الله حلو يعطيها يكفي هذا الحين هذا يكفي حلو ممتاز بديك. ثم الحين نحمس البصل عن اه. حمص اول شيء ايه. لازم نحمس حلو نحمس البصل وبعدين نحط اللحم ممتاز وبعدين انتهى طبعا وليد ما شاء الله عليه شغال بقدور الحين بناخذ سواليفه جاء جايب معه قدير اديسون فقلت له قال لا من المطبخ طبق سريع وذا نحطه اديسون نخليه على جنب نعم فحاب اديسون جديد افضل شيء والله مور طيبة لا مور طيبة اذا هذه شهادة هالرجال اديسون اديسون نعم. ما شاء الله, الله. تبارك الله. الله الحين هذه طريقة التقميرة شوفوا حلو حلو نعم بعدين الحين نبدأ نحط اللحم خلاص بسم الله البصل اخذ اللون اللي نبغاه حلو عكس التعريق التعريق يحطون البصل نعم لا لا افضل كذا محموس تاخد... اي تاخذ طعم الكشن وطعم البصل هذا بعدين ما تلقاه اصلا بعدين يذوب مع ال... يروح كله صح؟ إيه يروح كله ما آه. يتخثر اي بس ياخذ نكهه بس حلو حرك ولا ما نحرك؟ اه نحرك يعني 45 دقيقة ان شاء الله وجاهز 45 دقيقة جاهز. بإذن الله بسيط الموضوع ترى كله بسيط الموضوع طيب البهارات تقول بس فلفل اسود ملحين بل... بس ما يحتاج متى نحط الحين هو الاساس نقلب وبعدين اذا جهز جرب قبل إيه. ما نضغطه قبل ما نضغط ابشر ابشر الحين نحط البهارات بس ملح وفلفل اسود إيه بس بس البهارات ملح وفلفل اسود ملح وفلفل اسود ما يحتاج اي شيء <تصفيق> بس تقلب 45 دقيقة ان شاء الله ما جعنا جعنا يا ابو ابراهيم سكر يا ابو ابراهيم سكر خلاص ما شاء الله ما يحتاج سكر الامور طيبه الحين ينسم كم نخليه قلنا 45 دقيقه هذا موديل الظاهر هادو حق العالم هذا اقدم شيء هذا اقدم هذا موديل نعم هذا جديد الظاهر طلع شيء جديد ثاني ممكن خل قدرك بالحوض والصون يمكن يروح عليك ترى بعد المكتوم صار جاهز بسم الله روح وراك وراك وراك أكس بسم الله ما شاء الله ما شاء الله الكريم حن عليه الريحه وش يا ابو جاسم؟ هلا وش الريحه وراك كذا جاي؟ صاحب الشغله ما شاء الله شيخ تفتتت تفتتت لا لله الا الله ترفع النفس يا ابو سلم امسح امسح امسح هذه هي الزبده هذا العلاج بسم الله <تصفيق> المجازي كويس أنا القدر. لا تبعد ترى راح نجيب القدم ما شاء الله ما شاء الله عايزك على بالعافيه عاد كلها ما شاء الله الله يسلمك لنا الاخر الاخر ما اضفنا له ولا شيء ولا شيء والله لا سمن ولا شيء الحين وش بنسوي فيه؟ بس نعطي شوطين بس تشويح سريع لا شويح بس بس يلا بسم, بسم, بسم الله هديه بسم الله الحين وش بتسوي به هنا؟ اي يا ابو ابراهيم اي سرقنا من وجهه نظر بعدين حرام تروح ما شاء الله تبارك الله شوطين تسوي شوطين شو طايش شو طايش علمنا شو طايش شو طايش الحين شو نسوي بس شو بس تشويح بس دو بدي دون تحريك بس ناخذ المكتوم الدي بسم <تصفيق> الله الحين المكتوم لازم نحط تحته خبز بس يمين يسار من جمعتين من ثلاث <تصفيق> بسم <تصفيق> الله جاهزين قبل بالله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله بسم الله انا بالمكتوب بسم الله عليك شاء الله بسم الله بسم الله بسم الله رايحه مغري يا حبيب